Okey, sekarang saya fokus kepada ukur badan Untuk ukur badan Saya nak anda bayangkan ini badan pelanggan ataupun badan anda sendiri Okey, first Kita kena ukur bahagian Bahu Okey, tak kisahlah Bahu, cara dia daripada ujung bahu Untuk t-shirt ni saya sarankan bahu tu biar Biar cantiklah, jangan buat bahu jatuh Ok, daripada bahu daripada hujung bahu, naik ke tengkuk dia mesti terkena tengkuk, saya tak nak anda rata macam ni je, tak boleh ha untuk kelas saya, saya ajar naik dia tengkuk ok, naik dia tengkuk, kemudian turun balik pergi ke belakang ni ke, sorry, ke hujung bahu ok, kemudian nak ukur labuh tangan ukur labuh tangan daripada hujung bahu ni anda letakkan pita ukur, kemudian tarik untuk lengan pendek yang lengan yang saya pakai ni dia senting tau ataupun dia singkat sebab dia punya fashion kan so saya punya tujuh inci size S jadi kalau anda nak ikut size anda sendiri boleh caranya macam mana daripada sini anda minta buat begini naikkan dua inci ke atas untuk dapatkan dengan pendek untuk t-shirt okey okey kemudian kalau nak buat lengan panjang saya assurkan daripada buku tangan ni anda turunkan dua inci ataupun satu inci setengah ni buku tangan yang jendul ni Ok, turunkan 2 inci ataupun 1 inci setengah untuk buat lengan panjang Selesai yang itu Kemudian ukur leher Ukur leher, saya cadangkan anda ukur Okey, buka sikit yang ini, anda tengok bahagian paling bawah Paling bawah leher lah Letakkan macam ni Dan, sekejap eh, kita kena tukar kepada inci tau Ambil semua dalam inci, keras kita inci ini berapa? Salah saya saya 15. Kita kena tambahkan kelonggaran 1 inci. Jadi kita ukur fit, sorry. Saya punya fit berapa? Ukur fit dulu dalam 14 1/2 tambah 1 inci jadi 15 1/2 ataupun kalau saya nak buat 16 pun boleh lah. Jadi kesimpulannya ukur fit leher kemudian tambah 1 inci. Untuk dada anda kena ukur dada bahagian yang paling penuh. Apa masuk paling penuh? Bahagian yang paling penuh Okay, anda kata dari sisi badan pelanggan Anda ukur macam ini Okay, nampak Senangnya saya ada patung tu senang saya nak ajar Okay, nampak dia kena macam ini Ukur fit Ukur fit Berapa dan tambah satu inci untuk Keselesaan Untuk kelas t-shirt ni saya ajar sekali Ambil dan ukur Lepas tambah kelonggaran, untuk t-shirt je Kelas lain saya tak ajar macam ni Okay Bayangkan ni badan orang Ok, ada ukur bahagian yang paling fit Maksudnya Paling penuh lah Paling Paling besar Ni badan saya pastikan Pita ukur ni dalam keadaan rata di belakang Jangan ada gelembung macam gitu ha. Ini salah Kena Pastikan Dia rata Dan kalau dia besar Haa, ukur yang bahagian yang paling besar Ok, so yang ini Kalau saya tiga puluh berapa ni, kecilnya badan saya yang okay, lebih kurang tiga puluh lima ataupun tiga puluh enam tiga enam lah ambil tiga enam dalam tiga puluh enam kemudian tambahkan satu inci untuk keselesaan jadi tiga puluh tujuh dah ada saya okey aa uh, buka hujung lengan buka hujung lengan anda ukur fit kalau nak buat lengan kauf ataupun lengan yang ada aa uh, kauf t-shirt tu kan anda ukur fit Fit macam ni Okay Fit macam ni, ni kalau ni dia 6.5 kan Anda tambah lah Jadi 2, tambah 2 inci Tambah 2 inci dia jadi 8 inci setengah Yang ni untuk kain dia Untuk cuff dia nanti kita akan buat dalam Dalam 6 inci setengah Cuff ni yang tu Dia punya kain lain Anda kena take note eh Maksudnya kat sini uh, Ni 6 inci setengah kan 6 inci setengah Tambah 2 Untuk siap kelonggaran So, 8 inci setengah Okay Ingat je, 8 inci setengah Nanti buat kaf cerita lain Nanti saya akan ajar cerita lain Okay uh, Itu sahaja Kalau ada penambahan Saya boleh buat video lain Ataupun anda boleh Apa-apa uh, sahaja Tengok video seterusnya Jumpa anda lain kali dan anda nak belajar lebih banyak tentang ilmu jahitan? Haa, apa kata anda dapatkan buku koleksi jual terbang? Nanti anda akan belajar lebih banyak video selain daripada video yang anda tengok ni. So, macam mana dah dapatkan? Ada link di bawah video ini. Anda klik. Nanti anda boleh buat payment. Kemudian kita akan bagi video seterusnya untuk anda belajar. Dapatkan sekarang.